التجادب والتناسب حول المجال وحول الخيرات وحول وحول السكان وحول يعني مجموعه ديال الامور تكون كتكون مشتركه ولكن هذا لا يعني انه في هذا التاريخ المشترك ماكيناش بعض الاضواء وبعض الانوار المنيره اللي كتعمل على تخلي هذه العلاقه دائما تكون مثمره وتدفع في في في في, في, في المستقبل المشترك عملنا هذا البيان البيان هو على مستوى العالم العربي كامل وروجه على مستوى الإداعات, الإداعات الخارجية خصوصا الإسبانية لأنه الغريب الأمر وأنه التجاوب المتقفي الإسباني مع البيان كان غير خارق للعالم في حين أنه, أنه نوسي العبراني وجبرنا مشاكل في اقناع مجموعه من المثقفين ولكن المثقفين اللي كنا انهم عندهم ارتباطات سياسيه باجهزه رسميه دونك جبرنا مجموعه المشاكل في الاقناع ديالهم بالتوقيع في البيان ولكن البيان كان حديث حديث هذا المده وكان بيان في الحقيقه اللي افتح فتح, فتح ان المخيال ديالنا انه باقي المثقف أدي ادوار مهمه في في في التاريخيه اللي كيحضر فيها التنازع كمعطى اساسي وأولي اذا كان كان هاد العمليه هذه تبعتها تبعت تفكير بعد ما البيان اجبر هذا اذا داع بعد ان داع هذا البيان و استقبله مجموعه المتقفين المثقفين كانت التفكيره اننا نعملوا واحد واحد المركز سميناه مركز تفاهم دير له ارضيه كانت كتحتاج شويه ديال التدقيق والترجمه لانه الاخوان المثقفين الاسبان كان ضروري يطلعوا عليه الى اخره وقع بعض الاشياء وقت الامور هكا كتجي هذه المناسبه اللي كيجمعنا فيها السي اللاعبين دار مش مشكورة. مشكورا باش اننا نفكرو نفكرو اننا عندنا واحد القنطره عندنا واحد القنطره الان هي ملك ديال ديال هي ملك الانسانيه ولكن رمزيا هي ملك ديال ديال العرايش، هذي القنطره اللي كتجمع جوج ديال الضفات وجوج ديال الثقافات الاسبانيه والمغربيه. آه كنت فواحد في, في الذكرى الاولى لوفاه بونغويتو سولو كان ساهموا معايا مجموعه ديال ديال الاخوان وكانت التفكير في في لا كوميموراسيون ديال ديال هذ دي سنويا. واعطائها ابعاد اكثر اكثر مردوديه واكثر واكثر انتاج وابداع ثقافي. وكان بالفعل نبيل الدرويش وشارك شارك معنا بورقه في الموضوع كنت لقيته بالمناسبه. وكنت طرحت واحد المشروع انا غادي أنا لكم عليكم مشروع لانه هو بغيت يسولو باش نسوقوا العلاقات المغربيه الاسبانيه وهذ القنطره الرابطه في التاريخ والمتجدره في العمق التاريخي لأنه <تصفيق> حنايا سواء على المستوى العلم قال حنايا شعب واحد لأنه يعني مايمكنشي هذا الزقاق الماء خلى خلى أن الشعبين ما يكونوش مندمجين لدرجة التزاوج وفي الأمور إذن أنا غادي نحاول ما أمكن أنني نعاود نقرأ لكم هذا المشروع هذا استغل فيه الطرف لأنه مجموعه ديال المثقفين حاضرين معنا ومجموعه الناس اللي ممكن انه اذا ممكن هذا الموضوع اللي انا كنحطه وكان راه التصرف ديال دار العنايه ديال سي محمد العبي لانه في الحقيقه الانسان عنده عنده عنده رغبه اكيد بانه ان هذا الشيء يستمر ويبقى ويعيش يعيش أنا غادي لكم هذه غير بالنسبة عندي واحد الطلب للمؤسسه ديال سيرفانتس لكن ممكن سي محمد بعد يوصلوا للاداره حنايا إحنا مدينه العرايش عندنا واحد المشكل في التاريخ ديال المدينه ديالنا عندنا واحد المشكل هو انه العرايش بقيت مدينه اسبانيه لمده قرن من الزمن قرن من الزمن بمعنى من 1610 الى 1689 كانت مدينه اسبانيه كان يحكمها الاسبان وكان ممنوع على على المغاربه أنه يدخلوها الا في وقت الاسواق وديال التبادل التجاري وبالتالي كل كل هذه المرحلة اللي كتغرب في قرن الزمان ديال الوجود الإسباني في العريش، ما عندناش الوثائق ديالها، الوثائق ديالها كلها في المكتبة ديال سيبان كاس. أنا كنطلب إذا كان ممكن هذه هذه الانستيتيوت هذه تشتغل مع مع الطلبة والباحثين العريشيين على أنها توفر لهم منح لأجل استرجاع هذه المرحلة من تاريخ ديال العرائش اللي هو تاريخ إسباني بامتياز. بغينا اننا نوطنوا على لما المسار التاريخي ديال تاريخ المغرب بصفه عامه. إذن ساقول عليكم الكلمه بعد اذنكم إذن سعيد ان اكون بينكم في هذا اليوم الاحتفالي الخاص بالذكرى الخامسه لرحيل الكاتب خوان غويتوسون. فبعد عملها الدؤوب في الميدان الثقافي والاهتمام بالانتاج المادي واللمد لمدينة العرائش والذي استمر طويلة تستضيف اليوم دار العرائش بالتعاون مع معد سيرونتس العرائش هذا النشاط الكبير الذي يحضره طلاب من أهم المثقفين والفاعلين المدنيين والإعلاميين ونحن وإذ هذا العمل الكبير فلم ان أشير إلى أن جمعية فضاء الثقافيه بالعرائش التي أتشرف برئاستها سبق وأن نظمت بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الكاتب العالمي إخوان إتصولوا وبتعاون مع معهد سيرمانتس اسم والمجلس البلدي لمدينة العليش ومركز الثقافي بالعليش يوم 27 يونيو 2018 نشاطا ثقافيا تم خلاله انتدوا في مجموعة من الاقتراحات التي أود أن أبسطها أمامكم اليوم وأعرضها كمساهمه لجمعيتنا في هذا النشاط لإمكانية الخلوص إلى أجندة ثقافية عملية مشتركة تضم أطرافا عدة ومتدخلين متنوعين بهدف إعطاء المضمون الحقيقي لرمزيه المكان الذي يحطم جثمان الكتلة الكاتب العالمي الاخوان بورتوسون. ولابد ان اشير بالمناسبه الى ان هذه الافكار الخاصه بنشر 27 يونيو 2018 صيغت رؤوس اقلامها خلال الاجتماع الذي عقد بالمركز سوسيو في البحريني بالعرائش يوم الخميس 18 ماي حضركم الساده عزيز قنجاع رئيس جمعية فضاء الثقافية، ماشيش القنقر النائب الأول رئيس جماعة العرائش، عبد المؤمن الصبيحي النائب الثالث لرئيس الجماعة الحضرية ورئيس المجلس حاليا، عبد السلام صرخ مدير المركز السوسيو الثقافي البحريني آنذاك ومدير المصالح بالجماعة حاليا، ماريا دولوريس لوبيز إنا مورادا مديرة معهد المواقف في سرفانتيس بتطوان سابقا، خوسيفينا ماداس رئيسة الإدارة الثقافية لمعهد سرفانتيس بتطوان، ليوناردو مورا موظف معهد وقد تقرر خلال هذا الاجتماع تنظيم نشاط ثقافي لتكريم الكاتب الاعلى في مدينه العرائش خوان كويتيسون تزامنا مع حلول الذكرى الاولى لوفاته بالاضافه الى اقتراح احداث هذه المهمه احداث الجائزه الإيبيرو المغربيه للكتاب خوان كويتيسون وهذه اللي غادي التي وضعت ارضيتها جمعيه فضاء الثقافيه والتي سيتم عرضها خلال هذا النشاط فبعد نقاش مستفيد مع جمله من الفاعلين الثقافيين والمدنيين من خارج الاطر الرسميه السابق الاشاره اليها، ايضا بمدينه العريش، تبين بالفعل وجالياً ان ميدان المؤلفين والمبدعين والكتاب والكتاب المغربي لا يعرف اي تظاهرة ثقافيه خارج الاطر الرسميه التي تنظمها وزاره الثقافه كل سنه. لذا تم الاتفاق على اقامه تظاهره ثقافيه ترفع من, من قيمة الكتاب والكتاب كموسم ثقافي بصيت وطني ودولي، وموعد سنوي قار على غرار مجالات أخرى كالسينما والمسرح. حيث تم الخلوص والاتفاق كذلك على دورة إنشاء جائزة وطنية تهدف إلى الرفع من قيمة المؤلفين والمبدعين والكتاب المغاربة، وتحمل اسم جائزة العرائش الإيبيرو مغربية خوان كويتيسورو للكتاب. يكون هدفها تتويج أجود الإنتاجات المغربية والإسبانية في مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، والدراسات الادبيه والفنيه والشعر والسرديات والمحكيات <تصفيق> كمساهمه كمساهمه تدعم وتشجع كتاب المغربي الاسباني ومن خلال ك... ومن خلاله كتاب الضفتين بمكافاه ماديه ورمزيه تقديرا لمجهود فكري ثقافي وعلمي وتحفيزا لهم وتحفيزا لهم على المزيد من الابداع والتمييز وقد تاتى اختيار اسم اخوان غويتيسونو لاعتبارات عده أولاً على اعتبار أن خوانغو اختار مدينة العلائش مرقداً أبدياً له وهو بهذا التكريم بهذه المدينة التي فضلها أن تكون مقامه الأخير أرتأينا أنه من اللازم تخليد ذكراه السنوية من خلال عمل موسمي سنوي رائع. ثانياً لقد شكلت كتابات خوانغو في العديد منها مدخلاً من لإعادة روح التسامح والدعوة للنقاش وتعميق الحوار الثقافي وتجديد الروابط التاريخية التي جمعت الضفتين المغربية ثالثا تاسيس عمل ثقافي كبير يخلد اسم خوان غو تسولو حدث ثقافي سنوي يعيد طرح الاسئله التي احتوتها اعمال خوان غو ويناقش مضامينها الادبيه والفكريه والفلسفيه. بعد التداول في اهم مميزات المشروع واضافته المشهد الثقافي المحلي وعلى المستوى الايبيرو المغربي باعتباره سيشكل محطه سنويه لعرض وتبني افضل ابداعات الثقافيه والمعرفيه على المستوى علميه عده وادراكا لاهميه الانتاج الفكري وكم ثقف عنصرا من عناصر النهوض بالمجتمع والحوار الحضاري الذي نحن بحاجه اليه خصوصا بين المغرب واسبانيا واداره فعاله في سبيل التقدم وبناء مدنيه متحضره من خلال نهج مقاربه تحفيزيه للفاعلين في ميدان الابداع وانتاج الكتاب المطبوع في جميع التخصصات وفروع المعرفه لتيسير وصوله الى القارئ ودعم مشاريع كبرى للنشر تهم ابراز معالم الحضاره المغربيه الاسبانيه وتاريخ مغانقه متجذره في القدم ومساهمتها في مسار الحضاره الانسانيه بناء على هذه الاعتبارات والرؤى تم اعداد تصور لاهم الخطوط العريضه وموجود تصور موجود كاينح حاليا لجائزه العلائشه المغربيه خوان بيتسوور الكتاب من خلال وضعنا بين مشروع قانون اساسي وتنظيمي قابل للمراجعه والتوسع وكذا تصورا عن الايام الثقافيه الموازيه التي تتوج بالاعلان عن الفائز بجائزه العرائش الادب المغربيه وكتيسون للكتاب وتشمل الجائزان الاصناف التاليه جائزه العرائش الادبيه المغربيه اخوانا اصول الكتاب والادب جائزه العرائش الادبيه المغربيه اخوانا وترشح للجائزه الاولى المصنفات المغربيه الاسبانيه في مجال الشعر وترشح للجائزه الثانيه المصنفات المغربيه الاسبانيه في مجال الروايه والقصه القصيره والمسرح وتمنح جائزه عرائش لامير مغربيه اخبرني تسل الكتاب الأدب لمكافاه الكتاب الكتاب الادبي الاسباني والمغربي وترشح له المصنفات الابداعيه في مجال إبداع الادبي من شعر وروايه وقصه ومسرح وتشمل جائزة العلائش الإيبير ومغربية عموية ومتصون الكتاب للدراسة على جائزة العلائش الإيبير ومغربية عموية ومتصون الكتاب للعلم الإنسانية والشماعية وترشح لهذه الجائزة لمصنفات المغربية والإسبانية في ميدان الفلسفة الفكر الإسلامي العلوم الاجتماعيه والتربويه والنفسويه والنفسيه والانثروبولوجيا واللغه العربيه والاسبانيه واللسانيات والمعاجم والتاريخ والجغرافيا والمخطوطات والاعلام والاتصال والاثار والتراث الشعبي والقانون والاقتصاد والسياسه والاداره والبيئه حقوق ان الطموح بان يتم تاسيس لجائزه لجائزه خاصه بالكتاب واطلاق اسم خوان على جائزه تخص المجال الثقافي المغربي الاسباني لا بادره تحتاج